Liviu Dragnea e plin de nervi, contractul nu conține limite obligai de ambele perei. No, no. Ulterior, Liviu Dragnea a venit cu câteva precize. Pe de altă parte, vreau să le mulțumesc agenilor de la Polia Rutier pentru eforturile deosebite făcute azi pentru fluidizarea traficului. Nu tiu cum a fost în alte zone, însă pe drumul din mare spre București se circul destul de bine, inand cont de numărul uria de maini. Eu chiar acum intru în București, am facut doar de ore. Pentru a nu primi critici sau oameni, ce scriu mesaje fiind la volan, vreau să vă spun ce eu dictez mesajele Irina le posteaz. I acum să vedem cum e traficul prin București, a scris Dragnea pe Facebook. La întoarcerea de la mare. Terenial. Liviu Dragnea e plin de nervi după ce a fost asaltat cu mesaje de la Românii care au fost plecați în mini de unul mai la mare. Liderul PSD a fost informat ce plata prin semese a taxei de de la FETETIN nu funcționează, iar oferii trebuie să stea să peletească taxa la ghierile de pe autostradă. <trui> Mi se pare inadmisibil, a tunat Dragnea, suprat pe Ministerul Transporturilor pe în plus, el consider ce o vino au ireelele de telefonie mobil. Am primit multe mesaje astăzi de la oameni care se întorceau de la mare, pe autostrada soarelui, ce nu pot peleti taxa de pud la feteti prin SMS, deoarece sistemul nu funcționează. Mi se pare inadmisibil ca într-o zi cu trafic atât de intens pe autostrad să existe probleme cu sistemul de plata. Totuși, mă întreb eu, contractul dintre compania de drumuri Knair și operatorii de telefonie mobil nu conină te obligai de ambele perei? Cetenii care nu au nicio vin nu trebuie protejați, e mesajul lui Liviu Dragnea.